Valla nə qədər bacardım ağlı yardım o yana bu yana qaçardım ağlı yartım uşaq olanda acardım ağlı yardım nənə durub bəy gətirərdim mənəc nənə durub bəy gətirərdim mənəc Biz 90-cı ildə Krasnadarda, səhər dən gəzib kuban bazarında, rassiski göynəy gətirərdim məcə. Rassiski göynəy gətirərdim məcə. Məqəmim var idi Tək üşəq idi, mayrı dəmim var idi Bir dənə bulat, var idi Mömə hər şey gətirərdi məcun Mömə canı hər şey gətirərdi məcun Səcazlı yəp atamad günümdə Yazlardı bir vət var amad könülümdə elə var idim babamat günümdə qapqara təsbiq gətirərdi məncə qapqara təsbiq gətirərdi məncə Kim mənə büşkırdı, babam vururdu Toya gədən də mə görən də kururdu Adi yeme-i bey gətirərdi məcun Adi yeme-i bey gətirərdi məcun